خوبصورت بارش ہو رہی تھی اور کسٹمر نکل چکے تھے لوگ شاپنگ کے لیے نکل چکے تھے کیا بیوٹیفل समा تھا تو ہم نے آپ سے کیا کہا کہ آپ آپ کو سرپرائز دیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیڈر وہ یہاں کے سمجھ لیجئے کہ نمبردار ہیں وہ گاؤں میں بھی نمبردار تھے ان کے والد نمبردار ان کے دادا نمبردار اور پھر یہاں بھی آ کے انہوں نے اپنی وہ جو ان کی ٹریڈیشن تھی اس کو نہیں چھوڑا انہریٹنس جو, جو تھی اس کو نہیں چھوڑا یہاں وہ بڑے مقبول ہیں تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب ملک وسیم عوان دا بگ بزنس مین آف سوینڈن یو کے اور جہاں موجود ہیں یہ ان کے بہت خوبصورت یہ موبائل شاپس ہیں آ, یہاں لیپ ٹاپس ہیں کیا کیا نہیں ہے ایوری تھنگ اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو جو آج کل لیٹسٹ اپلائنسز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں آ, یہ کیوں وطن چھوڑ کے آئے ملک کیوں چھوڑا خوبصورت خوشبودار مٹی کیوں چھوڑ کے گورس میں کیوں آگے تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ان سے پوچھتے ہیں ان کی زبانی، ان کی جناب وسیم صاحب السلام صاحب جی وعلیکم السلام جیسٹ آل تو میں بہت شکر زور سے جی جی میں جی بہت شکر گزار ہوں تھینک سو مچ آپ کا کہ آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور آپ نے اس ہمارا چوز کیا ہماری شاپ چوز کی اس کے لیے میں آپ ملک صاحب بس صاحب یہ بتائیں کہ ذمہ دارہ نمبرداری مظاہرے ملازم کھلیان کھیت خوشبودار مٹی کیوں چھوڑا آپ نے یہ گوروں کے دیش پہ آخر آپ کو کیا سوچی کیوں چلے آئے جی میرا صاحب اس کی صرف ایک ہی بات ہے میں آپ کو یہ ایک خوبصورت شیر سر ایک بڑا معروف آف تھا پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اس کی ہوئی جو وطن سے نکل گیا تو ملک صاحب وطن چھوڑنے کے بعد بالکل سب آپ جو پچھلا کہتے ہیں کہ اپنا شہجہ بھول گئے جی نہیں الحمدللہ میں ایوری چھ مہینے الحمد الحمدللہ میں آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ بہت اٹیچ ہوں اور اپنی مٹی کے ساتھ وطن کے ساتھ بہت اٹیچ ہوں میں ہر چھ مہینے بعد سال بار اپنے گاؤں جاتا ہوں ولیج جاتا ہوں اپنے ڈیرے میں بیٹھتا ہوں ہر چیز مسئلے حل کرتا ہوں جو جو میرے ذمہ داری آتی ہے وہ میں بخوبی انجام دیتا ہوں میرے والدیات ہیں میں ہر سال بعد کو لینے جاتا ہوں اور والدہ کی اور دادا کے تایا کی قبروں میں جا کر اپنی وہ پہلا دن تھا جب آپ کو دھول اور مٹی سے اٹھ اس سڑک سے گزارتے ہوئے آپ کے والد بہترا اسکول چھوڑنے اس اسکول کا نام بتائیے جہاں سے ایک ننا وسیم پھر سوینڈر یو کے کا بگ بزنس مین بنا ذرا آئیے ہم آپ کو ہمیں اپنے سکول میں لے کے چاہیے کہ وہ سکول کہاں تھا کیسے جاتے تھے اساتذہ کیسے تھے اور وہاں اس سکول کا نام بتائیے وہ کس گاؤں میں تھا اس کو تحصیل کون لگتی تھی تھانہ کون سا لگتا تھا ذرا آئیے ہم آپ کو ہمیں ہمارے ناظرین کو ہمارے گریپ بیورس کو ہمارے تمام دنیا کے ناظرین کو بتائیے کہ ٹاٹ میڈیمس میں اٹھنے والا وسیم یہ میرے گھر کے بالکل ہی قریب تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا کالج جو سیال پور سے جی پی سی سی یا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے اس کے بعد میں ادھر باکسر میں تھا تو میں نے جہاں تعلیم حصل کرنے کے لیے جانا پڑے امام نے اپنا یعنی کہ ڈگری کمپلیٹ کی اور اس کے بعد میں نے چھوٹی موٹ جو ہر بندہ کرتا جا پائے یعنی آپ نے محنت مزدوری شروع کر دیے آپ نے دن رات محنت کی بالکل کے کے دن رات محنت کی اپنے سکول کی کالج کی یونیورسٹی کی فیسیں پوری کی اپنی جیب سے سٹارٹنگ میں جو آئے گئے تھے گھر سے لے کر پیسے بعد میں گھر سے کوئی پیسہ نہیں بوایا اور ادھر سے آ کر سارا کیا اس کے بعد پھر میں نے ایسی پر اللہ نے بام پکڑ لی بازو پکڑ لی اور میں نے کاروبار سٹارٹ کر لیا الحمد لاز کاروبار ملک صاحب یہ بتائیں ملک صاحب آ, یہاں آ کے جتنے بھی ایشین ہیں ان سے جب ہم نے بات کی ابھی میں خود بھی لسبن میں تھا میں نے وہاں بال یونیورسٹی میں بڑا میڈیا سپیشلائز کیا وہاں سے ڈپلوما لیا الحمدللہ تو میں نے اکثر دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے ایشین ہیں وہ گروسی سٹور کرتے ہیں ان کا مین بزنس گروسی سٹور ہے لیکن وہ ساتھ کہتے ہیں جی سیل بڑھ جاتی ہے اگر ام الخبائس ہم لے کر نہ رکھیں تو آپ نے آپ کو کبھی خیال آیا کہ آپ اس بزنس میں آنے کے بجائے ایک شراب خانہ کھولتے جس طرح ہمارے اب میں نام نہیں لے سکتا وہ جا کے بڑے کھڑپینچ بنے پنجاب کے گورنر بنے اور کاروبار شراب کا تھا تو آپ کو بھی کبھی خیال آیا یا آپ کے سامنے سردار لمبیا کا فرمان آ گیا کہ یہ امن خوبائش ہے اور آپ نے آپ اس سے دور رہے اور اللہ نے آپ کے رزق میں برکت دی جی بالکل جب میں نے کاربر سٹارٹ کیا ہے میرے پاس بہت اپشن تھی ریسٹورینٹ کو اوپن کروں یا یہ کروں گروسی کروں شراب پہ کروں لیکن میں نے سوچا کہ نہیں ہر لال کا کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر لال میں اگر بندہ محنت کرے تو اللہ تعالیٰ حق لال میں بہت برک ڈالتے ہیں اور میرا اس چیز پہ ایمان ہے پختہ ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ ویسے بھی جو ٹیکنالوجی کا بزنس ہے یہ میں نے اس لیے سٹارٹ کیا کہ اس میں ایوری ڈے ویو ٹو لرنگ سو سو مارکیٹ سو اس میں میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں پلس اس میں یہ ہے کہ رپیئرنگ کا کام ہے یہ ہم کرتے ہیں الحمد دوسرے بزنس ہیں وہ اس میں ان میں سے کیا کہتے ہیں ہر چیز ہم نے ہوتی ہے یہ جو جتنی بھی چیز ہوتی ہے یہ ہم نے ہم نے ٹھیک کرنے ہیں تو پیسے لینے ہیں تو اس لیے یہ مجھے زیادہ پتا ہے اس بزنس میں مذہب یہاں پاکستانی کمیونٹی جو ہے یا ایشین کمیونٹی ہے اس کا کیا رول ہے اور اس میں آپ کا کیا رول ہے آپ پاکستان کے لیے یہاں کیا کر سکتے ہیں امبیسڈر کو تین بدل گئے منٹوں کے اندر تین بدل گئے کوئی ہنگامہ نہیں ہوا اور یہ بد ہمارے ہاں کیوں ہے اور اس کا کوئی حل بتائیے کہ یہ تہذیب کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے اس کو ہم کیسے سنوار سکتے ہیں جی یہاں ماشاءاللہ کافی ہمارے پاس ہے لیکن سارے ویل سیٹل لوگ ہیں یعنی کہ دھکے کھائے محنت کی مزدوری کی یہاں کوئی بدنامی تو نہیں نا کہ چوریاں اور ڈکیتیاں کریں یا فراڈ کریں جی ने للہ صاحب نے محنت کی حق لا لی اور سارے ٹھیک ہے اور پاکستانی ہماری دو تین اتنے مسجد ہیں اور ان میں ساری کمیونٹی کے ممبر اکٹھے ہوتے ہیں لائک like جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اور ہم بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہے ہمیں وہ بلاتے ہیں جو ہماری ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں جی آپ نے اتنا حصہ ڈالنا ہے پیسے دینے ہیں کمیونٹی کے لیے ہم الحمد للہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ بھی کاپریٹ ہم کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ہم جا ملک وسیم اوان صاحب یہ بتائیے کہ جو کرائم ریشو ہے جس پہ اسلام کو بڑا بدبختوں نے اسٹگا لگایا کہ جی ہم ٹیررسٹ ہیں کہاں ٹیررسٹ ہیں ہم ہماری یہاں جو کمیونٹی ہے اس کا رول کیا ہے ان کی کرائم کی ریشو جو ایشین کی ہے اس میں ہماری کرائم ریشو کیا ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کے بارے میں بتائیے امید ہے کہ زیرو بٹا زیرو ہونی چاہیے جی بالکل یہاں یہ جو ویسے یہ میڈیا میں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ کرائم ہے یہ ہے تو ہمارے سارے جتنے بھی میرے اپنے کافی گورے دوست ہیں ان کو میں خود سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ ویسے میڈیا میں ہے سے کوئی کرائم شرائم نہیں ہے یا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے کیسے مل رہے ہیں اور اچھے ریلیشن ہے میرے نیبر گرے ہیں وہ ایوری ہماری عید پہ وہ ہمارے گار میں سویل بیٹھے ہیں جب ان کا پیس کا دین جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے right, جی, بالکل, یہ اب آہستہ کافی الحمدللہ کے فضل سے گرے جو وہ مسلمان ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ جب ان کو جی اس کو گلاف میں رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ایک پاک کتاب ہے اسی لیے ہم اپنی عورت کو اس لیے رکھتے ہیں وہ جب وہ عورت پیدا ہوتی ہے یونیورسٹی یا اسکول میں چھوڑا جاتا ہے جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس کا بھاپ جاتا ہے جب پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا میاں کرتا ہے کر رہے ہیں. اب وہ کافی ہیں جو الحمد للہ باتیں اور یہ ہم لوگوں سے مسلمان ہو رہے جاری رہے گی ایک چھوٹا سا لیتے ہیں ملک وسیم صاحب نے کیا خوبصورت باتیں بتائی ہمارے ساتھ رہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی رہیے جائیے have a cup of tea ہم you لوٹے